Наш водний світ родом з морських глибин, теплим одеським сонцем зігрітий. Ми прагнемо, щоб кожен день починався з хороших новин, і щоб щасливо жило з нашим дітям. Мій світ – це я, це ти, і це наша земля. Наш світ – це наше добро, наша сила і мрія єдина. Щоденна праця сумління, щоденна жорстка боротьба за нашу свободу, за небо і море, за Україну.